Mihai Gâdea s-a dezlâmbuit la România TV, vedeta Antenei 3, acuzat și după ce a pierdut procesul cu subliniere Este stupefiant. Vedeta Antenei 3, Mihai Gâdea, s-a dezlâmbuit pur subliniere I Simplu la România TV. După ce postul de subliniere Tir din Trustul Intact a pierdut procesul cu subliniere Efadna, Laura Condruca Covesi, Gâdea nu a mai ținut cont de rivalitatea cu România TV, sublinierea a intrat, prin telefon, subliniere ilar Ivalul de Moarte. Gâdea s-a arta tocat după ce a aflat decizia cu de apel ploieti prin care a pierdut procesul cu Efadna, Laura Codroacovesi. Gâdea susține că tot acest proces este o încercare de intimidare, o acțiune de for prin care se încearcă suprimarea libertii de exprimare. Procurorii n-au intervenit în acest dosar ca subliniere Efadna, se subliniere Ce s-a întâmplat azi e de o gravitate enormă. În orice democrație, jurnalii subliniere pun întrebrii sublinierei investigază. Ne-au dat în judecat sublinierei ne au cerut bani. E o dictatură! Cine să îi peletească mormanului Covesii, sublinierei: De unde? E stupefiant. Portocal, zdreanc sublinierei: Colegii se de abuzuri sunt acum investigați. Presa independent poate găsi un numitor comun. Trebuie să consubliniere pientisme opinia publică. Unele persoane se implic dictatorial. Azi ne-a luat pe noi, dar îi vor lua, la rând, pe toți, a spus Gâdean direct la România TV.